Вітаю вас на каналі InvestingHack. Сьогодні розглянемо амбасадорські програми в криптовалюті. Що це та як на цьому заробити. А перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти в Telegram. Адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюсь схемами, які дозволяють заробляти. Амбасадори або посли бренду – це люди, яких має компанія для представлення бренду та тим самим для підвищення рівня впізнаваємості. Внаслідок чого компанія збільшує обсяг продажу. У криптовалютному середовищі амбасадор являє собою майже те саме. Він підвищує впізнаваність проєкту, працюючи його. Амбасадори можуть допомогти проекту в різних сферах. Перше ⁇ створення контенту. Амбасадор може писати статті на різні теми, створювати відеоролики, інфографіки, записувати подкасти, вигадувати графічні дизайни, меми тощо. Друге ⁇ володіння іноземними мовами. За допомогою цієї навички амбасадор може перекладати новини, відео, статті та багато іншого різними мовами. Іншими словами, чим більше мов знає амбасадор, тим краще. 3. Програмування. Амбасадор може допомагати проєкту в розробці та внесенні покращень, тестуванні пропускової спроможності та інше. 4. Технічні навички. У таких проектах, як Moonbeam або Flux, Амбасадори можуть встановлювати ноди. Крім того, можна брати участь у написанні статей, наприклад, з розробки механізмів простою мовою, і так далі. 5. СММ чи просування в соціальних мережах. Більшість амбасадорів беруть активну участь у створенні та розвитку спільнот, учасники яких діляться контентом, пов'язаним з проектом, що підвищує його впізнаваність. Крім того, Амбасадор може створювати канали зв'язку в соціальних мережах та інших майданчиках, таких як Twitter, Telegram, YouTube, Reddit, Medium та інші. Шосте. Інші навички, як маркетинг, HR-менеджмент, ведення переговорів та багато іншого, що може бути корисним для проєкту. Амбасадор пропонує свої навички проєкту. Якщо навичка проєкту корисна, амбасадор може почати його використовувати і таким чином отримати нагороду. На обсяг заробітку на програмах амбасадорів впливає кілька факторів. Найчастіше подібні програми запускаються перед виходом токону на торгівельні майданчики, а винагороду за активності заробляється у токонах проєкту. У зв'язку з цим, заздалегідь оцінити вартість та кількість зароблених токенів неможливо. У деяких програмах обіцяють, наприклад, 300 доларів у токенах на місяць. Така пропозиція буде цікава багатьом, оскільки зрозуміли і завдання, то умови участі в проєкті. Як правило, все ж таки у проєкту ще немає токена, через що оцінити його потенціал, можливо, виключно за командою та інвесторами. Якщо конкретних умов оплати немає, то учасники часто припиняють виконувати поставлені завдання та подавати звіти про виконані дії. Так відбувається, незважаючи на те, що при виконанні всіх умов проєкту амбасадор має гарну можливість заробити монету проєкту за початковою ціною ICO або отримати алокацію на сейл. Понад те, якщо проєкт виявився топовим, він може дати амбасадору декілька тисяч доларів за свою роботу. А ще більше безкоштовних схем та проектів для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з InvestingHack!